મને દવાની ગણતરીનો આ દાખલો છે આ એકમ રૂપાંતરણ નો રસપ્રદ દાખલો છે એવા દરેક માટે કે જેઓ એકમ રૂપાંતરણ અભ્યાસ કરવા માંગે છે તેથી પ્રશ્ન એ છે કે આપણી પાસે ડાક્ટર છે ડાક્ટર એક્સ દવા લાવવા માટે આદેશ કરે છે અને દર પાઉન્ડ દીઠ લખીશ દર બાર કલાકે આ તે છે જે આપણે કરવા જઈ રહ્યા છીએ પરંતુ આપણી દવાનો પુરવઠો તે માત્ર તમે જાણો છો તે ફક્ત લગડી કે મિલીગ્રામ નથી તે વિલિયન આપણી પાસે શૂન્ય પોઈન્ટ નવ હું આગળ શૂન્ય લખીશ મારી પત્ની કે જે ડાક્ટર છે તે કહે છે કે દશાંશ આગળ શૂન્ય લખવું એ જરૂરી છે આપણી પાસે બિલિયન એટલે કે મિશ્રણ ના દર મિલીટર દીઠ શૂન્ય પોઈન્ટ નવ ગ્રામ છે આ દવાના શૂન્ય પોઈન્ટ નવ ગ્રામ આપીશ અને છેલ્લી માહિતી જે આપણને વ્યાખ્યામાં આપી છે તે છે દર્દી તેમનું વજન અને કદાચ આપણે કહી શકીએ કે માંસ કારણ કે કિલોગ્રામ એ માંસ છે પરંતુ આપણને ખ્યાલ આવી ગયો છે આપણે અરે હકીકતે મેં તમને પ્રશ્ન પણ નથી કર્યો પ્રશ્ન છે કે દર્દી દર ડોઝ દીઠ મિશ્રણ કેટલા મિલી દવા આપવી પડે તેથી દર ડોઝ દીઠ મિશ્રણ ના મિલી લીટર તે આપણો પ્રશ્ન છે અને ત્યાં કેટલીક વાતો છે આપણે મિલીગ્રામ ગ્રામમાં જવું પડશે અને પછી તેને મિલી માં ફેરવવું પડશે અને પછી તેઓએ આપણને દર પાઉન્ડ દીઠ કહ્યું પરંતુ પછી તેઓએ આપણને દર્દીનું વજન આપ્યું અથવા તેનું માંસ કિલોગ્રામમાં તેથી આપણે અહીં પણ કેટલું રૂપાંતરણ કરવું પડશે તેથી હું ચોક્કસ કહી શકું કે તે કેવું થોડું કદાચ અથવા કદાચ તમારી પાસે કેલ્ક્યુલેટર હોય જે આ કરી શકે તે માત્ર કિલોગ્રામ નું રૂપાંતર કરવું તે છે અને સામાન્ય રીતે એ જાણવું જરૂરી છે કે જો તમે મીટર અને અંગ્રેજીમાં રૂપાંતરણ કરી રહ્યા હોવ તો તેથી 1 કિલોગ્રામ એ લગભગ બે પોઈન્ટ બે પાઉન્ડ બરાબર નહીં પરંતુ એક પાઉન્ડ એ લગભગ શૂન્ય પોઈન્ટ કિલોગ્રામ બરાબર થાય તેથી આપણે તેને માત્ર આ ખાનામાં મૂકીશું આ ફક્ત એક બારની માહિતી રૂપાંતરણ છે કે જે આપણને આ કરવા માટે જોઈશે દર પાઉન્ડ દીઠ છે અને આપણે જાણવાની જરૂર નથી કે તે દર બાર કલાકે છે કારણ કે તેઓ કહેવા માંગે છે કે દર ડોઝ કેટલા મિલી મિશ્રણ જોઈશે ડોઝ એ દર બાર કલાક છે તેથી આપણને ખરેખર તમે જાણો છો દર બાર કલાક એ ફક્ત વધારાની માહિતી મિલીગ્રામ અને પછી આપણે તેને દર કિલોગ્રામ દીઠ માં ફેરવવા માગીયે છીએ તેથી આપણે દર કિલોગ્રામ ગુણાકાર પાઉન્ડ સાથે કરી શકીએ હું તેને પીળા રંગમાં કરીશ ગુણ્યા આ અહી માહિતી બે પોઈન્ટ બે વડે ભાગવાની બદલે બે પોઈન્ટ બે વડે ગુણાકાર કરવો જે શૂન્ય વડે ગુણાકાર કરવાની સમાન જ છે તમે એકમો વધારે ધ્યાન આપી શકો છો ધ્યાન આપો કે મેં દર એક કિલોગ્રામ દીઠ બે પાઉન્ડ લખ્યા છે એક કિલોગ્રામ દીઠ 2.2 પોઈન્ટ પાઉન્ડ અને તમે જાણો છો કે તે કામ કરશે કારણ કે તમારી પાસે અહીં અંશમાં પાઉન્ડ અને છેદ પણ પાઉન્ડ છે તેને કર વિશ્લેષણ કહે છે જો તમે શરૂઆત કરો છો ત્યારે ખાતરી કરી લો કે તમે ખોટી વસ્તુથી ગુણાકાર કે ભાગાકાર તો નથી કરી રહ્યા ને ખાતરી કરીને ચકાસી લો કે પરિમાણ રદ થાય હંશ પણ પાઉન્ડ છે અને છેદમાં પણ પાઉન્ડ છે तो चलो तय कर पाउंड छेद रद्द ते पांच बे नो गुणाकार करो तो चालो जुए પાંચ ગુણ્યા બે એટલે દસ પાંચ ગુણ્યા શૂન્ય પોઈન્ટ બે એટલે એક થાય તેથી તેથી આપણે આપણી દવાની માત્રની પદ્ધતિને શુદ્ધ મેટ્રિક પદ્ધતિમાં ફેરવી છે તે પહેલા ખરેખર મેટ્રિક અને અંગ્રેજી પદ્ધતિ ભેગી હતી હવે જોઈએ આપણે શું કરી શકીએ સારું ચાલો જોઈએ કે જો આપણે દર પાઉન્ડ કેટલા મિલી લીટર મેળવી તેથી ફરી એકવાર આપણે તે જોઈએ આપણે જેવું કર્યું તે રીતે આપણે છેદમાં મિલીગ્રામ જોઈએ હું તેને નારંગી રંગમાં લખીશ આપણને છેદ માં જોઈએ છે અને અંશમાં ગ્રામ જોઈએ છે મેં તે કેમ કહ્યું કારણ કે હું આને લેવા માંગુ છું અને આને રદ કરવા અને મારે અંશમાં ગ્રામ જોઈએ છે તેથી 1 એક માં કેટલા ગ્રામ હોય તો તમે વિચારી શકો છો દર એક હજાર દીઠ એક ગ્રામ હોય અથવા એક ગ્રામ દીઠ એક હજાર હોય અને તમે ફક્ત ગુણાકાર કરી શકો છો તેથી મિલીગ્રામ મિલીગ્રામ રદ થશે અને પછી આપણને મળશે તે એક કિલોગ્રામ દીઠ અગિયારના છેદમાં એક ગ્રામ થાય તેથી હવે આપણી પાસે બધું ગ્રામમાં છે પરંતુ આપણને તે મિલીમીટરમાં જોઈએ છીએ પ્રશ્ન એ છે કે દર ડોઝ દીઠ કેટલા મિલીમીટર મિશ્રણ થાય તેથી મને અહીં નીચે જવા દો અહી આ લાઇન પર તો આપણી પાસે આ પરિણામ છે હજી ભાગાકાર નથી કરતો દવાના એક કિલોગ્રામ દીઠ ગ્રામ આ ખરેખર એક આપણે દવાની માત્રાની માહિતીને બીજા એકમ માં લખી છે અને ચાલો જોઈએ કે દર કિલોગ્રામ દીઠ કેટલું મિશ્રણ જોઈએ છે તેથી હું અહી ગ્રામને રદ કરવા માંગુ છું અને ત્યાં મિલી લીટર લાવવા માંગુ છું તેથી ગ્રામને રદ કરવા માટે કેટલા ગ્રામ હશે સારું તેઓએ આપણને કહ્યું હતું દર મિલીટર દીઠ શૂન્ય ગ્રામ છે અથવા એક મિલી લીટરમાં ગ્રામ હોય ધ્યાન આપો કે મેં ફક્ત તેનો વ્યસ્ત લીધો છે કારણ કે આપણે અંશમાં મિલી છેદમાં ગ્રામ જોઈએ છે તેથી આ બે રદ થાય અને ચાલો મિલી લીટર અગિયાર ભાગ્યા એક હજાર ગુણ્યા એક ભાગ્યા શૂન્ય પોઈન્ટ નવ તેથી હું ફક્ત મને માત્ર આ રીતે લખવા દઉં તેથી તે દર એક કિલોગ્રામ દીઠ અગિયારના છેદમાં એક ગુણ્યા આપણા મિશ્રણ 0.9 પોઈન્ટ થાય તેથી આપણને તેથી ચાલો છેલ્લો ગુણાકાર કરીએ અને પછી આપણે આપણું કેલ્ક્યુલેટર લઈ શકીએ અને તે બધું એક જ કરીએ તેથી ચાલો ગુણાકાર કરીએ આપણે જાણવા માંગીએ છીએ કે એક દર્દીને કેટલા મિલી આપણે ને રદ કરવા માંગીએ છીએ તેથી આપણે એક દર્દી દીઠ કિલોગ્રામ જોઈએ દર્દી દીઠ મિલીટર મિશ્રણ તે એ છે કે જે આપણે મેળવવા માંગીએ છીએ આપણને દર દર્દી દીઠ પ્રતિ ડોઝ માં મિશ્રણ જોઈએ છે પરંતુ દર વખતે આપણે અત્યાર સુધી પ્રતિ ડોઝ જ ધારે છે તેથી દર્દીનું વજન કેટલા કિલોગ્રામ છે આ બે વસ્તુ રદ થાય તો આપણો છેલ્લો જવાબ અગિયાર ગુણ્યા બોતેર ખરેખર તો ગુણ્યા એ શોધવું બહુ સરળ છે તે નવસો થાય ભાગ્યા નવસો સાત બરાબર સાતસો નવ્વાણું ભાગ્યા નવસો તે શૂન્ય પોઈન્ટ બરાબર થાય સારું શૂન્ય પોઈન્ટ આઠસો નેવ્યાસી આશા છે કે ડાક્ટર ને કઈ વાંધો નહીં હોય તેથી આપીશું જે તેઓ પૂછે બે દિવસમાં કુલ કેટલા મિલી લીટર આપણે કેવું પડે કે અરે અડતાલીસ કલાક છે આપણે તેનો ચાર વડે ગુણાકાર કરીશું પરંતુ તે બાર કલાક એ આ દાખલામાં વધારાની માહિતી છે પરંતુ કઈ હોય આશા છે કે આ ઉપયોગી છે અને ખાતરી કરશે કે કોઈ નર્સ મને ભવિષ્યમાં દવાનો યોગ્ય ડોઝ આપે છે કે નહીં અને આશા છે કે ડાક્ટર પણ યોગ્ય માત્રા શરૂઆત કરે કારણ કે નહીતર તે નકામું છે કઈ પણ